Jeg hedder Lene, og jeg er leder af Kostens Plejecenter her i Hvidovre. Vi er et stort sted, hvor der bor 168 beboere, og der er 200 medarbejdere ansat. Selvom er vi er et stort sted med seks plejeafdelinger og fire understøttende teams, så formår vi at arbejde tæt sammen om at skabe livskvalitet for vores beboere. Så når vi rekrutterer nye medarbejdere, hvad er det så, vi tænker, at der er vigtigt, at vi kan forvente af de her medarbejdere, men også lige så vigtigt, hvad, hvad kan medarbejderne forvente af os? Hvad tænker I om det? Øh, jamen jeg tænker det her med højt humør og øh, høj faglighed, og det her med det høje humør, der bidrager til både arbejdsglæde, men også, øh, altså, men også sådan, det her med livskvalitet hos beboerne, at vi har borgerne i fokus, og det med til at bidrage til det, det, det, det jeg tænker jeg er rigtig vigtigt. Ja. Det er vigtigt at have en god. Det lidt Her på Kårdens Have har vi det sindssygt sjovt med hinanden. Og det er super vigtigt, at man både kollegialt, men også med beboerne, kan have en god humor. Det er vigtigt at have humoren i hverdagen, hvor der er tid til beboerne og have den med beboerne. Men lige så vigtigt at have en god humor på dage, hvor der er travlt. For derved gør det lidt lettere at komme igennem dagen. Omgangstonen har, det betyder rigtig meget. Altså men, øh, en lille sød bemærkning eller en, en lille god snak, det betyder rigtig meget for mig. Og det gør det selvfølgelig også for alle andre. ikke? Jo, altså, det vil jeg også sige omgangstonen meget. Og det er egentlig svært nogle gange for personalet, hvor personalet yder mere end man måske egentlig kunne forvente. Ikke? Og det synes jeg, der er flere af dem, der gør. Ja, så, så synes jeg, at vi er en arbejdsplads, der tilbyder medarbejderne, at de bliver mødt, set og hørt. Hvor beboerne altid er i fokus, og vores arbejdsglæde, det er vores drivkraft hver dag, når vi er her. Mm -hmm. Jamen, som afløser herude på Krosens Have det, det er rigtig godt, øh, man føler sig værdsat. Tilliden er rigtig høj til en, øh, der er store forventninger også, øh, og man føler sig som en, en del af teamet og faktisk også en, som en del af Krosens Have. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne og på tværs af, øh, af uddannelser. Øhm, der, er ikke, der er ikke så meget hierarki øh, i det, i forhold til fx triageringen. Så skal det ikke være mig som sygeplejerske, der holder det. Det kan sagtens være assistenten, der, øh, der holder det. Hjælperne byder ind med, med deres faglige viden, øh, og så har vi derude en faglig debat. Jeg startede herude som elev, og så blev jeg ansat dagen efter jeg var uddannet. Øh, og i dag der er jeg gruppeleder, og jeg synes, udviklingen i, at man kan starte et sted, men er et helt andet sted efter fire år, det er nok det, der tiltaler mig rigtig meget ved stedet her. Det vokser man af, både som menneske, men også fagligt. Det, der gør mig rigtig glad som leder for det her plejecenter, det er, når jeg kan mærke, at, at mine beboere trives, at, at jeg kan se glæden i, i beboernes øjne, og det, der gør mig rigtig stolt, det er, at når jeg kan mærke, at mine medarbejdere de har arbejdsklæde, at de har lyst til at udvikle sig, og at de samarbejder sammen om, at vi får skabt bedst mulig livskvalitet for vores beboere.